أستكمل لكم هذه الحلقات من مذكرات إبليس والتي أذيع عليكم بعض المقتطفات منها الحلقة الثانية مخلوق استثنائي كيف جرى مكان؟ يتساءل عن الأسباب التي أدت إليه فهو الذي تم خلقه؟ وتجريبه بعد النورانيين. هم من نور وانا انا انا من نار. انا الوحيد وسطهم. لا يوجد مخلوقات اخرى معهم غيري. يتحدث لنفسه انا مخلوق جديد أذن لي أن أعيش وسط النورانيين أقول الحكمة فأنا أجيد الكلام أما النورانيين فيسمعون وينفذون ما يقال لهم فقط وكل واحد منهم له دور محدد، يفعله كما يراد منه، أما أنا فحر طليق، أسمع وأفكر وأفعل ولا شيء يأتي علي ولا يحاسبني، أنا مخلوق استثنائي.